السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم النهارده معنا عود ذا كينج مور وارد امارات ثلاثة ونص محل القبطان كوري بياناته اهي هنرفع بيه ان شاء الله 4 كيلو رصاص على الميزان اهو بسم الله نبدا كده خالد الصلاه على النبي الصلاه على النبي 4 الصلاه على النبي. النبي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك الصلاه على النبي عايز مزن ثاني حاجه منه